Today I want to see, it is a beautiful raining weather, you can see here, it is so beautiful weather, wow, look how beautiful, it is raining weather. My every, welcome everyone, my friends, my subscribers, welcome new subscribers. You can see here what a beautiful place and so nice raining. Beautiful raining day. Yeah. wow looking beautiful place hello my friends kya <laughs> wow <laughs> پاک تھینک یو ذاکر بھائی تھینک یو سو مچ کیسے ہیں थैंक صاحب تھینک یو ذاکر بھائی آئیے میری فسٹ لائف ہے ارے میں دیکھ رہا ہوں کیسا